في <تصفيق> رسم سنة 2021 إلى 84 ريال لرسم سنة 2022 كما انتقل وكشف الأداء بين سنتي 2021 و 2022 من 55% إلى 150% من مجموع الاعتمادات ومن 61 إلى 71% من مجموع الاعتمادات الملتزم بها وستعمل الوكالة إن شاء الله سنة 2023 على تحسين مشاركتها وتنفيذ جميع البرامج التي تم اقتراحها في مشروع ميزانيتها خصوصاً تلك المتعلقة يكون هناك من يكون في من يكون هناك من التوصية الرابعة دعم جميع هناك من يكون المالية من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون في من يكون هناك من يكون هناك من بجميع الالتزامات المالية للشركاء هناك من في إطار والمتعلقة بأنشطة واختصاصات والامتصاصات برسم في 2020، دعمنا من خلال الوكالة برسن 2022 أكثر من 200 من دولار المستحقه والبعض مليون أكثر 100 مليون دولار من الشقق المتألفة من 200 صالح دولار، مليون مليون بعد ان قامت بممارسه المنطقه التذكيريه ويبقى اشكال حقيقيه الغريبه والمستحقه وتلك المتعلقه بالمياه الصقي والتي من مجموعه عوائد القشره منذ سنه الفين الى غير نهايه الفين والذي والتي تتطلب ايجاد حل بشكل على الصعيد